Запоріжанка Олексія Лаврінова сьогодні стала до ЛАВ територіальної оборони. Каже, другий тиждень намагається записатися на службу до будь-якої бригади. Спочатку це було волонтерство, ми шили кіки, а потім самооборона запорізька, а потім я вже вирішила, що треба щось серйозніше взяти, поїхала по обробатом. На сайті, здається, як вона називає, просто було оголошення відповідно прийти усім. Там, покоріше за все, усім бажаю, ну, я прийшла. мається. Вони не взяли документи, вони просто виписали на мої дані і все". Валентин Окунєв з 2014 по 2017 рік служив у 55-й окремій артилерійській бригаді Запорізька Січ. Каже, прийшов до районного військомату, але звідти його відправили до управління Запорізької окремої бригади територіальної оборони. «Скавили, що не набирають, поки обмежено придатних за станом здоров'я, тому відправили сюди. Пришов, записався, тобто, тримаємо зв'язок, в случае чого готовий прибуть протягом двох годин. Врах того і добивається, щоб почалася паніка, почалися затори на дорогах, глючі і так далі. Ну, це традиційно відбувається, в принципі, у багатьох випадках. Ну, краще цього не робити. Чому сьогодні сюди прийшли? Бо війна в Україні почалася. Я, власне, ще давно вклав контракт територіальної оборони, селах територіальної оборони, проходив декілька разів збори, і ось сьогодні. Прийшов, так, як то кажуть, виконувати свій обов'язок. Повністю готовий, повністю готовий обороняти. Мені не тікати нікуди тут мій дім. Тут, моя, тут, як то кажуть, моя і маленька батьківщина, і велика батьківщина. Тому нікуди тікати, ніхто не збирається. Будемо відстоювати» до управління Запорізької окремої бригади територіальної оборони сьогодні приходять як резервісти, так і люди, які ніколи не служили, каже начальник служби зв'язків із громадськістю бригади територіальної оборони міста Запоріжжя Андрій Бистрік. Для того, щоб увійти до лав територіальної територіальної оборони Потрібно мати з собою обов'язково паспорт, мати з собою військовий квиток, якщо вже людина служила в Збройних силах України раніше. Якщо ні, ну, тоді решта документів, які взагалі є у людини. І обов'язково ми бачимо, що відбувається, ми не знаємо достоверно, як буде розгортатися події, тому обов'язково мати з собою невеличкий запас продуктів, їжі на один-два дні, консерви, хліб і теплі речі». Записатися до територіальної оборони можна за офіційними номерами телефонів, які розміщені на сайті її підрозділів, та на сайті Суспільне Запоріжжя. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.